ملوك النجف يهنون ويباركون للعريس ولد العريس خص نص أكيد عمام العريس خوال العريس أخوي الغالي سلموا ألف مبروك وتستاهل كل الخير أكيد عم الصريفات من نص ساكن الكل على الرأس بدون استثناء أكيد الملك كبار الصريفي مش سيد علاء الأشبال كل الحاضرين كل من اجا على او حي زلوه لعيونك السيدة لعيونه السيد حسام الدمحاوي الملك والكبير ملك السفر والسياحه محمد الاجبال اكيد المحارم الغالي من سيد على الاجبال يستاهلون الصرفات الف تحيه سعيد يا زلوه المبروك أضحكي موسى على ما دام إحنا موجودين في الإسلام إيش النجم خصص الصين علاء وطاولته اكيد سيد علاء يا الملك اخونا وتاج مو بس صلاح الغزال كاتب اخي علاء اخونا ملك سوريا محمد يا اكيد محمد يا اكيد رب العالمين ابو حق الغالي اكيد ابو حق حسن يا شبلاوي شبل و شبل الحيان والبحيان على راسه ابو خير شبل شبل كل الهلا عرض فيها